Lider al opoziei, propunere incendiar ce trece o Voiculescu, coincident a descoperit în perioada în care fostul premier a făcut pasul în politic. Presublinierea dintele Usăr. Dan Barna, afirmă că singura subliniere anzi de politic decent în România sunt oamenii valoro subliniere-i subliniere-i vorbe subliniere-te despre implicare, asumare subliniere-i colaborare. El apreciază ce drumul lui Dacian Ciolo, subliniere, al lui Vlad Voiculescu, subliniere, al celorlalți colegi din ROP este comun cu Alus, a subliniere teptându-se să găsească soluții inspirate de colaborare. Dan Barna scrie: Sunt te, pe Facebook. Ce singura subliniere anți de politic decent în România sunt oamenii valoro-sublinierei. <fie> Prietenii no-subliniere 3 din Euro 100 au depus ieri actele pentru înțincarea unui nou partid politic. Le dorim succes! Cât avem mai mulți oameni buni în politic, cu atât avem mai multe subliniere Anse să se România de corupție subliniere i recie. În continuare crece drumul lui Dacian Ciolo subliniere, al lui Vlad Voiculescu subliniere i al celorlalți colegi din Ro 100 este comun cu alus. Modalitățile sublinierei momentul când vom începe să le parcurgem cine exclusiv de încelepciune noastră. Suntem siguri că în perioada următoare vom găsi cele mai inspirate soluții de colaborare. Afirm Barna. Acesta vorbe subliniere te de despre coincidenca lansării campanie inițiată de Usăr fără Penal exact în perioada în care fostul premier Dacian Ciolo, subliniere, a făcut pasul în politic. Implicare, asumare, subliniere, colaborare. Aceasta e singura direcție liderul lusur, potrivit news.ro. Fostul premier Dacian Ciolo subliniere, a anuncat vineri, într-o conferință de presă, ce a depus la tribunal actele pentru înfiincarea partidului mi subliniere care a România împreună ro.plus, desprins din platforma civic România 100. În 23 martie, inițiativa Fere Penal în funcțiile publice, care urmăre subliniere de modificarea Constituției în acest sens, a fost publicat în monitorul oficial. Astfel, se dore subliniere de ca articolul 37 din Constituție, care reglementează dreptul de a fi ales, să fie completat cu un nou alineat. Cel de-al treilea, în care se fie precizat, ce nu pot fi ale sublinierei în funcțiile publice ce cenii condamnați definitiv la pedepse private de libertate pentru infracțiuni se vâr te cu intenție, până la intervenirea unei situații care înturc consecincele condamnii,